Bună! Aceasta este o prescurtare a cursului de manicură online de pe Patreon din nivelul de întreținere. Și anume se numește Întreținere Oval Slim. Are două părți și, după cum îți spuneam, este postat acest video, acest curs, este postat în nivelul de întreținere unde mai sunt doar 3 locuri disponibile, draga mea urmăritoare, 3 locuri care poți să-l ocupi tu, unul dintre ele. Poți să-ți faci abonament acolo, iar dacă vreodată nu ești mulțumită de ceea ce vezi, poți să-l anulezi oricând și altcineva, cu drag îți va lua locul, pentru că locurile sunt limitate la numărul de 20 de cursante. De ce le-am limitat? Ca să fac față cererilor lor, pentru că uh, le arăt ceea ce ele îmi cer. Exact cum uh, cereați și voi pe YouTube de multe ori, însă nu prea am reușit să vă arăt de cele mai multe ori. Am reușit și să vă arăt, dar nu în totalitate din ceea ce am văzut că mi-ați cerut. Acolo, pentru că este un abonament plătit, 100% le arăt ceea ce-mi cer și tocmai de aceea uh, am limitat locurile ca să fac față cererilor lor. Dacă în viitor voi vedea că fac față cu brio, voi mări limita uh, numărului de cursanți pe lună, iar dacă cumva văd că nu fac față, o voi scădea chiar. Însă în acest moment sunt 17 cursante în acest nivel și deocamdată fac față cu brio, ceea ce este posibil să măresc limita. Însă, momentan, rămâne așa la 20 de cursante și, după cum spuneam, mai sunt 3 locuri disponibile. Ai link în descrierea videoclipului și în primul comentariu uh, cu, uh, unde poți să accesezi și să te abonezi la cursurile respective. Atenție, mai este un nivel și uh, cu informații oarecare... Acel nivel este mai ieftinuț, cu mult mai ieftinuț, dar îți dai seama că și informațiile sunt egale cu prețul plătit de către cursante, adică mult mai finuțe, mult mai nesemnificative. Bineînțeles că sunt cursuri de unghiuțe. Da, și trucuri și bă, informații da, prețioase pentru cele ce sunt abonate acolo, menționez că sunt în momentul de față 103 persoane abonate, da, acolo limita este de 500 și în momentul de față 103 persoane sunt abonate la acel nivel, nivel cu informații diverse, așa l-am notat eu, dar eu te invit pe tine și îți recomand cu căldură să te abonezi la nivelul de întreținere, un nivel mai scumpicel, dar care îți convinsă că te va mulțumi în totalitate momentan, cele 17 cursante înscrise nu au reclamat nimic și de când s-au înscris, au rămas înscrise, doar ele nu au renunțat nimeni pentru că, spuneam, poți să-și renunți la abonament dacă nu ești mulțumită, fără să dai explicații la nimeni. În curând voi avea și un alt nivel de construcție, pentru că pe canalul meu, de când este el creat de aproximativ 3 sau 4 ani de zile și având undeva la 40.000 de abonați în momentul de față, nu am postat decât, nu știu dacă mi-am inteles eu bine, undeva la 3 tutoriale cu construcție. Sincer, nu știu de ce nu am reușit să postez, însă pe cursurile online... Voi crea nivelul de construcție, unde și acolo vor fi locurile limitate, iar prețul la acel nivel va fi și mai mare decât la acesta de întreținere. Însă, atenție, acesta de întreținere are acces gratuit la nivelul celălalt mai mic, cu diverse, iar cel de construcție, bineînțeles că va avea acces gratuit la acestea două, anume la acesta de întreținere și la acela cu diverse. Abia aștept, draga mea urmăritoare, să ne vedem acolo, să devii abonata mea. Sunt convinsă că tu, cea care asculți, ești impresionată de acest lucru, pentru că de foarte multe ori m-ai întrebat de ce nu postez mai des și de ce nu postez tare, tutorial, sau de când ai aflat că predau cursuri de manicură în salonul meu din Bistrița Năsău, unde tot așa ești binevenită și te aștept cu cel mai mare drag, aici cu cel mai cel mai mare drag, pentru că de aici 100% n-ai cum să pleci nemulțumită, m-ai întrebat dacă nu predau și în alte părți sau nu fac cursuri online. Iată, în alte părți, adică în alte județe sau țări, nu predau momentan, poate voi evolua atât de mult încât să mă extind și pe acest subiect, Însă am extins canalul de YouTube, să-i spunem așa, pe online, da, pe subiectul acesta de online. M-am extins și predau cursuri online pe acest site, Patreon. Nu știu când tu vei asculta tutorialul acesta, dacă va mai fi pe Patreon sau va mai fi în altă parte, în altă, pe, altă, pe altă site gazdă, să-i spun așa, dar cu siguranță vei fi informată de acest lucru și linkul care tu îl găsești în descriere ca să te abonezi, va fi schimbat. Așadar, dă click pe linkul din descriere sau din primul comentariu și fă-ți repede abonament pentru că mai sunt 3 locuri la nivelul de întreținere. Te pup! Iată ce model frumos mi-am făcut pe degetul inelar. Pupicei!